Alert, Comisia Iordache a publicat proiectele de modificare a codului penal sublinierei a codului de procedură penal documente. Comisia Special pentru Legile din Domeniul Justiciei, condus de deputatul Florin Iordache, a făcut publice proiectele de modificare a codului penal, a codului de procedură penal sublinierei a codului de procedură civil. Comisia va începe dezbaterea pe cele trei proiecte joi, 19 aprilie, la ora 1100. Vezi aici proiectul de lege privind punerea în acord a prevederilor legii numărul 286 pe 2009 privind codul penal, cu modificarile și completarile ulterioare cu deciziile curții constituționale, directivei. 2016 pe 343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezuntiei de și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, directivei 2014-42-a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2016. 2014 privind inghiarea si confiscarea instrumentelor și si produselor infracțiunilor savarite în in Uniunea Europeană. Expunerea de motive aici. Vezi aici proiectul de lege privind punerea în acord a prevederilor legii numărul. 135 pe 2010 privind codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare cu deciziile Curții constituționale, directivei e, 2016 pe 343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale a directivei 2014-42-a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infracțiunilor sa în in Uniunea Europeană, precum si deciziilor Curții Europene a Drepturilor Romului. Expunerea de motive aici. Vezi aici proiectul de lege privind punerea în acord a prevederilor legii numărul. 134 pe 2010 privind codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și si completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale și si decizia CEDO din 07 martie 2017, cazul Cerovsexibo bozicnic contra Sloveniei. Expunere de motive aici.